Allahumma <kara> <whatever> inni <simple> والأرض <تصفيق> الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام <تصفيق> <تصفيق> في ستة افتن بايام ثم استقل على العرش مدبر لامر ما من شَفِيعِ الا من بعده ذلكم الله <ده> ربكم ذلكم الله ربكم تعبدون ذلكم أفلا تذكرون إليه لرجعكم جميعا إليه لرجعكم جميعا أو oh.